У волонтерському центрі «Солдатський привал» є кухня, душ та 20 місць для ночівлі й відпочинку. За потреби кількість ліжок збільшують, каже керівниця Галина Гончаренко. «Тут так іноді залишаються і бійці на на перепочинок. Ще залишається, ми приймаємо додатково людей, які, яким вдалося евакуватись з тимчасово окупованих районів Запорізької області і Донецької. Родини військовослужбовців в тому числі. Ну, намагаємось допомогти людям, забезпечуємо всім, всім, що їм необхідно, починаючи з турботи і е, речі, які необхідні для там, життя забезпечення. Наші гості, називаємо їх так, вони бувають ну, транзитом, проїздом. Перепочити, дочекатися потягу, там, автомобілі і так далі, і рушаю і далі. Всі, хто відвідує солдатський привал, можуть отримати психологічну та медичну допомогу. У нас є кваліфі... кваліфіковані люди цього профілю. Я, наприклад, я лікар за освіта. Ну, Це, мабуть, така примітивна і перша медична допомога, яка, яка буває необхідна. Саме перші дні після Великої війни, скажімо так, з початку Великої війни, у нас тут були поранені. Ну, важких не було, бо їх зразу відправляли одразу до шпиталю або там до цивільних лікарень за згодою, а легкі поранення так були і обробляли завки це саме осколкові. Якісь? Так чи так психологиня солдатського привалу Людмила Волтер каже після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави запит на її фахову допомогу зменшився. Перші дні була був запит від одного з підрозділів хлопців необстріляних, які потрапили в під обстріл. І їм була потрібна підтримка. Ну, а далі вже штатний психолог підхопила і продовжила Зараз це більше, ну, ми їздимо на фронт, тобто люди бачать, що ми продовжуємо, що і я продовжую. Деякі питання виникають, але масово таке нам пливу нема. Волонтери Солдатського привалу раз на тиждень виїжджають на передову Донецьку область та доправляють бійцям технічні засоби, оптику та їжу. Кажуть, зараз потреба у цьому зросла. Допомогу бійцям приносять, зокрема, запоріжці. З перших днів тут була просто лавина. Зараз трошки спало, бо ну вже трошки зрозуміліше, що відбувається, як відбувається, і більш організовано то стало спочатку. Люди приходили просто от кожні 5 хвилин. Те, що ми приїжджаємо. Це теж підтримка, то, що ми приїжджаємо не з пустими руками, а те, що збирали люди, багато людей, це теж підтримка. І вони бачать, що ми завжди розповідаємо, ми спочатку він розповідаємо, що то не ми взяли і привезли на там, три чоловіка, ні, то з Запоріжжя, то з областей, з різних областей України, з різних країн світу. Українські бійці також приїздять до солдатського привалу самостійно, аби отримати допомогу для побратимів та везуть її до місця дислокації. Зокрема, військовослужбовець Збройних сил України з позивним шрам заїхав сюди за провізією та інвентарем для кухні. «Нам дуже допомагає привал в плані харчів, в плані всерякої допомоги. Солдатам необхідніше – це підтримка громадян. І щоб громадяни розуміли, що війна дуже, дуже ну, страшна річ і напередку ми з нуля. Ну, щоб люди не розслаблялись. Ось це ось перше, що я вам хочу сказати. Ми вистоїмо, ми переможемо. У хлопців дуже, дуже бойовий дух. Новини на Суспільному. Запоріжжя.